مساء الخير أهلا وسهلا بكم ده الخبز الفرنساوي وده العيش أو الخبز الألماني شكله جميل واللون جميل والطريقة سهلة جدا بدعوكم إن شاء الله أنكم تشاهدوا معنا الفيديو للآخر وتشوفوا العيش الجميل ده اتعمل إزاي هنبدأ على طول مع بعض في طريقة عمل الخبز الألماني احنا معانا هنا خمس كوبايات دقيق الكوب المعياري برضو زي ما احنا متفقين معانا ربع كوبايه زيت معانا بيضه مضروبه نص كوبايه حليب معانا ربع نص معلقه صغيره ملح معانا معلقه كبيره هرمية خميره معانا معلقه كبيره سكر دي المكونات ان شاء الله هنكمل الوصفه مع حضراتكم حالا ونبدا العجن. احنا زي ما احنا متعودين دايما في العجين إحنا بناخد نص كمية الدقيق سوائل فإحنا معانا خمس كوبايات دقيق اللي هو الكوب المعياري طبعا اللي إحنا شايفينه ده فإحنا خدنا كوبايتين من من الميه عاملين طبعا حساب الزيت وحساب البيض اللي هو في نص كوباية لبن هنبدأ للعجين هنضيف للميه دي السكر معلقة السكر وهنضيف كمان معلقه الكبيره الخميره وهنبدا ندوبهم مع بعض بطريقه كويسه لحد ما يتداخلوا ونبدا نضيف باقي المكونات، وهنضيف على المكونات دي البيض بنص كوبايه الحليب اللي احنا اتفقنا انه موجود ونص كوبايه الزيت هنضيف نصها بس على العجينه ونسيب النص الثاني ده هنبطن بيه العجينه بعد ما تتعجن، احنا كده جاهزين اننا نضيف المكونات كلها. او نضيف السائل ده على الدقيق اللي موجود عندنا الدقيق اللي موجود عندنا زي ما اتفقنا خمس كوبايات دقيق نص كوبايه الملح الصغيره نص آه معلقه الملح الصغيره دي على الدقيق وهنبدا نضيف عليها السوائل بتاعتنا كلها واهم مرحله في العجينه يا جماعه زي ما احنا شايفين اننا لازم نخدم العجين شويه بعد ما بنحط المكونات على بعضها كلها لازم العجين بيتخدم بالطريقه اللي احنا شايفينها دي على الاقل لمده 10 دقائق ده بيخلي العجينه تطلع ناعمه جدا وما فيهاش اي تكتلات وده اللي هنشوفه من نتيجه اللي هتكون معانا ان شاء الله دور هندهن بيهم العجينه وبتتساب العجينة لحد ما بتضعف الكمية بالشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض دي العجينة بعد ما اخبرت يا جماعة احنا شايفين الحجم الضاعف والشكل بقى جميل ما شاء الله هناخد العجينة وننزل بيها على متان الشغل دي اللي هنعمل منها انواع العيش اللي احنا اتفقنا عليه بنفردها طبعا عشان نسهل على نفسنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده وباي مقطع او بسكينه بناخد مثلا حجم الرغيف اللي احنا عاوزينه، لو احنا عاوزينه بالطول ده يبقى احنا كده بنشتغل بنفس الطول وبطريقه سهله، ايه ايه شايفينها؟ شايفينها؟ اهو خلاص الرغيف اتكون هو ده شكل الرغيف اللي احنا هنشتغل بيه حد كان متخيل انها سهله بالشكل ده اهي ادي الرغيف ده واحد وبنفس الطريقه نعمل كمان واحد اهو احنا بنبرم كده اهو اهو اهو نفس الوضع بنضم الحرف كده بسيط وبنشتغل بنفس الطريقه اللي احنا شفناها اهو نفس الطريقه وبنفس الوضع وبنفس الشكل وبنيجي في الصاج بنروح حاطينه جنب اخوه كده بقى اثنين نعمل كمان واحد زي ما احنا كده دول في اتحطوا في الصاج احنا هنسيبهم لمجرد حوالي تلت ساعه 20 دقيقه مجرد ان هم يخمروا في نفس الوقت بناخد بالبيت برضو وعليه شوية اللبن زي ما متفقين وبندي مسحة صغيرة على العيش ده بيديله لون جميل وهو طالع من الفرن اللي حابب بقى يديله سمسم اللي حابب يحطله حبة البركة شوف ايه الإضافات اللي ممكن تعملوها هيدخل الفرن ان شاء الله ده هياخد على حرارة مية واربعين ده هياخد من 10 ل 12 دقيقة 15 دقيقة الماكسيموم بتاع 15 دقيقة مش أكتر. بالجزء من العجينة اللي فاضل ده هنعمل بيه رغيف واحد من العيش الألماني، الخبز الألماني اللي هو طبعاً كل زي ما كلنا عارفين بيكون خبز مدور بيكون واخد الشكل ده كده بالظبط. اهو مش اكتر من كده. وبيتحط في الصاج او في الصينيه اللي هنكبس بيها وبيتساب انه يخمر شوية وبعد كده اللي هنعمل فيها. إيه. بخلاف العيش الالماني ده بيكون وضعه بالطرق اللي احنا شايفينه دي بياخد نفس الوضع مسحة البيض لكن ده بيزيد عليه ان بياخد رش الدقيق عليه زي ما احنا هنشوف مع دلوقتي نفس الكرابه دي برضه بيخمر 10 دقايق وبنبدأ ندخله الفرن على نفس الحراره 140 بياخد من 15 ل 20 دقيقه ده الشكل النهائي يا جماعه للعيش اللي احنا عملناه العيش الفينو العيش الفرنسي سموه وده العيش اللي هو الالماني خبز الالماني طبعا معروف للناس كلها بيكون بالشكل ده عيش طري جدا عجينة هشه وجميله ومساميه زي ما احنا شايفين تقطع شرايح بتكون بالشكل ده شرايح جميله مساميه واللون جميل دي كانت وصفتنا النهارده يا تكون الوصفه عجبتكم بتمنى انكم تجربوها وتعجبكم بشكركم على المتابعه واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله